Hii ni sports updates anaekusogezea na 17 mgongoni Teus von Bismarck. Na tetesa za usajili barani Ulaya. Chelsea wako mbioni kununua mshambuliaji wa kimataifa wa Ureno na Atletico Madrid. Joao Ferix ambapo mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 anaweza kuwasili kwa mkopo mwezi Januari ikiwa na kipengele cha kununuliwa moja kwa moja katika msimu wa joto. Klabu ya al nasli ya Saudi Arabia imepanga kufanyia vipimo vya afya mshambuliaji wa Ureno Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 37 kabla ya kukamilisha umisho wa wake uloghalimu dola za Kimalekani milioni 75 sawa na zaidi ya bilioni 1175 za Kitanzania kwa mwaka. Ajax wamewasiliana na kipa wa Brentford na Hispania David Raya mwenye umri wa miaka 27 kuhusu uwezekano wa kumsajili katika dirisha la Januari. Barcelona wako tayari kumuuza kiungo wakati wa Uhoranzi, Frenkie De Jong, mwenye umri wa miaka 25, ambaye alikuwa akisakwa na Manchester United katika dirisha lilopita la msimu wa joto. Everton ni miongoni mwa vilabu kadhaa vya ligi kuu vya England vinavyoonyesha nia ya kumnunua winga wa Manchester United na Uswisi, Anton Elanga, mwenye umri wa miaka 20. Brentford, Funham na Aston Villa wametoa adau kwa mshambuliaji wa Chicago Fire na Colombia, John Duran. Lakini Benfica katika nafasi nzuri ya kumsajili mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19. Chelsea wapo kwenye mzunguko wa mwisho wa kumnyaka beki wakati wa Monaco na Ufaransa Benoit baada ya shire na umasilisha ofa ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21. Hiyo ndio sports updates, alikusogezea namba 17 mgongoni, Teus voni Bismarck. Vile vile tunapewa nguvu na udhamini mzito kabisa wa Stan Finance. Usisahau ku comments, ku -like, na kusubscribe katika chaneli yetu ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa kila zikitoka, uwe mtu wa kwanza kuzipata.